Ambienants de la Gran Via de Barcelona s'han trobat aquest matí amb un llenç molt especial. El cos pintat d'un activista mostrava les propietats d'una dieta vegetal en el Dia Mundial Sense Carn. D'aquesta manera, Anima Naturalis tracta de conscienciar la població sobre els beneficis d'una dieta lliure de carn defensem una dieta sense carn doncs per respecte cap als animals, perquè consumir productes d'origen animal implica un maltractament animal de totes les formes. També a nivell mediambiental és molt important, de fet, ho diem des de fa temps les organitzacions de defensa dels animals, ecologistes, però ara recentment un estudi de les Nacions Unides ha reconegut que la humanitat hauria d'encaminar-se cada cop més a una dieta totalment vegetariana o progressivament cada vegada més vegetariana i anar eliminant de forma progressiva i els ingredients d'origen animal per la contaminació que provoca, pel desgast del territori, de tot el consum de l'aigua, sobretot la contaminació. També a nivell de salut, eh, també està comprovat a nivell nutricional que no hi ha cap perill, podem portar una dieta 100% vegetariana sense tenir doncs, problemes nutricionals o faltes de vitamines o altres aminoàcids, etc. I també doncs, per solidaritat. No? El, una dieta basada en productes d'origen animal eh, contribueix a la, a la fam al món i, per tant, amb tots aquests arguments creiem que la societat hauria d'avançar cada cop més amb una dieta 100% vegetariana o que cada vegada elimini més els productes d'origen animal. El Dia Mundial sense Carn és un esdeveniment internacional que se celebra des de fa 30 anys per promoure una dieta lliure de crueltat i violència cap als animals basada en els vegetals. Seguir una dieta sense carn no és gens difícil. De fet, ens, ens trobem que la gran majoria de persones que es escollen aquesta opció, eh, al principi potser els costa una mica adaptar-se, perquè el món o la societat està una mica feta com perquè consumim de tot, però a mesura que passa el temps no només és, és fàcil, sinó que a més és molt, molt entretingut, és més divertit, a més una mica per obligació estem... Ens, ens obliguem a nosaltres mateixos a informar-nos sobre nutrició, sobre noves receptes, i al final acaba sent una experiència, aquest pas a una alimentació omnívora a vegetariana, acaba sent una experiència gratificant per la majoria de les persones perquè descobreixen un nou món un nou món de sabors, d'ingredients, de, de, de textures. Cada any, la indústria càrnia espanyola mata més de 800 milions d'animals, sense comptar els peixos per servir com a menjar a mi el tema dels animals em dona, em dona pena. Jo tinc animals a casa, tinc gat, tinc un conill, i la veritat que a vegades sí, penso, ostres, perquè un porc, per exemple, o una vaca, o, és un mateix, tenen sentiments els animals i, i penses, però pues és veritat, per què no...? Suposo que no fio de les bèsties, de com estan tractades, de com estan alimentades, Y después me que no necesito, me da la impresión que no necesito. No soy vegana, pero bueno, eh, no me gusta la cantidad de hormonas y el tracto y, y todo. Estoy más o menos concienciado de que consumimos carne en exceso en, en, en nuestra sociedad. No hago una dieta vegetariana estricta, pero desde hace años sí rebajé un poco el consumo de carne porque tampoco es lo veo estrictamente necesario.